کر بھائی بہن ہو چار مزرو باری باری باری بار لا اللہ چون اللہ اگ کریو پر ساتھ اللہ کران بڑی رحمت کر یا یا رسول اللہ اللہ اللہ صلی کھڑا نبی سلام علی